Tražiš li psa koji nudi zavolj, veselje i nezaboravna sjećanja tebe i tvoje obitelji? Najzaigraniji psi, posebno oni na top 3 mjesta liste su kućni ljubimci koji svakome me uljepšaju dan svojim svakodnevnim nepodopštinama. Prije nego krenemo s listom, ako si novi posjetitelj na kanalu i obožavaš pse, pozvam te da se pretplatiš i postaneš novi ljubitelj životinja. Sada slijedi lista top 10 najzaigranijih pasina pasa na svijetu. Na desetom mjestu liste nalazi se Jorkširski terijer. Iza njegovih neodoljivo slatkih smeđih očiju i prekrasne dlake krije se oštar i inteligentan um. Ovi presladki i mazni psi vole jačati svoju emocionalnu povezanost s vlasnicima. Vole li igračke? Apsolutno, čak se i bore za njih. Jorkširski terijer psi su zaštnički nastrojeni, traže pažnju, znatiželjni, energični, ljubazni, oprezni i odani. Jorkširski terijer pas je prirodno vezan za igračke i čak se natječe s djecom kako bi ih zadržao. Oni je apsolutno uživaju radit stvari koje mogu privući pažnju drugih. To ih čini jednom od najzaigranijih pasmina pasa na svijetu. Napredili u društvu te vole ostati blizu i biti razmaženi. Da li je potrebno socijalizirati jorkširski terijera? Kada je istreniran pas je pretvaro u najzanimljivije kućnost ljubinca za muškarce i žene. Međutim, nije loše znati kako i orišljivski terijer ima tendenciju da prečesto laje kada ga ne uspijete adekvatno socijalizirati. Na devetom mjestu liste nalazi se Dalmatinski pas. Dalmatinci su visoko energični, razigrani i osjetljivi psi. Oni su odani svoje obitelji i dobri su s djecom, iako neki stručenci čak upozoravaju kako je pasmina možda previše energična za vrlo malu djecu. Dalmatinac psi su energični, inteligentni, razigrani, osjetljivi, prijateljski i aktivni. Dakle, drugo ime za dalmatinskog psa je energija. Ovi su psi vrlo inteligentni, znaju biti dobro obučeni i činiti dobre čuvare. Oboživate trčanje i duge šetnje? Ako je vaš odgovor da, tada je dalmatinac pas pravi pas za vas. Dalmatinci psi uživaju u druženju s ljudima, a ako se predugo ostave sami mogu postati depresivni. Ovaj pas je za nekoga tko želi provoditi vrijeme s kućim ljubimcem i prušti mu priliku da odagna svoju bezgraničnu energiju. Savršen život za ovog energičnog kljepotana podrazumljiva obitelj koja se bavi svakodnevnim šetnjama i trčanjem. Na osmom mjestu liste nalazi se Australski ovčar. Australski ovčar vrlo je pametan i odan pratilac, ali oni su i vrlo aktivni psi koje treba zarežavati okupiranim. Ovaj pas izvrstan u psjetnim sportovima poput okretnosti, trikova i poslušnosti. Je li australskom ovčaru potrebno ograđeno dvorište? Ograđeno dvorište potrebno je australskom ovčaru kako bi ih se spriječilo u trčanju za automobilima, djecom i drugim životinjama u susjedstvu. Australski ovčar psi su zaštinički nastrojeni, dobronamjerni, inteligentni, ljubazni i aktivni. Oni također mogu biti aktivni učići nove trikove i odlazit u duge šetnje svojim susjedstvom. Asi, kako ih se obično naziva, zahtjeva obitelj koja je spremna osigurati strukturu, trening i puno vježbanja. Ovi simpatični psi, lodani su svoje obitelji i po prirodi su malo sumnjičavi prema strancima i drugim psima. Rana socijalizacija je potrebna kako bi se australski očar mogao prilagoditi novim situacijama. Na sedmom mjestu liste nalazi se Labrador Retriever. Svilo je Labrador Retrievere, gdje? Zapravo Labradori su najpopularnija pasmina pasa u Americi. Mogu se naučiti igrati s malom djecom i uvijek su spremni za avanturu bilo da je u pitanju izlet u planine ili izlet na plažu. Čak će se i grviti na kauču s tobom. Oni su ljubazni, strpljivi i često vole provoditi vrijeme s najmanjim članovima obitelji. Labrador Retriever psi su prijateljski nastavljeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privršeni, energični i razigrani. Ovi psi imaju avanturističke osobnosti. Čak i oko novih ljudi obično su prijateljski raspoloženi. Često nemaju brige pozdraviti se s neznancima na plaži ili u blizini doma. Odlični su čak i na druženjima na zabavama, što ih čini sve dražima njihovim vlasnicima. Na šestom mjestu liste nalazi se Zlatni Retriver. Zbog njihovog simpatičnog šarma i intelektualne razine ljudi jednostavno obožavaju ove njuškice. Zlatni Retriver psi su prijateljski nastrojeni prema svima, samouvjereni, pouzdani, razigrani, pametni, ljubazni i odani. Imaju dobru sposobnost učenja i možete ih naučiti gotovo sve što želite. Razigranost, sretljivost i vjernost su neke druge ključne osobine koje ćete pronaći u ovim retriverima. Zlatni Retriver je inteligentan i razigran, ali i nježan te obožava djecu. Mnogi bi čak rekli savršen obiteljski pas. Zlatni Retriveri vole trčati uokolo i igrati se vani. Vole vodu i sklone su skakati kad god dobiju priliku. Zlatni Retriveri mogu u velikoj mjeri učiniti sve. Osim što pomažu slijepima lijepima invalidima, one se koriste i za detekciju poziva i droge kao psi za spašavanje tijekom prirodnih katastrofa i kao spasivački psi zbog sposobnosti plivanja. Na petom mjestu liste nalazi se Border Collie. Izuzetno energični, izdrživi i prije svega prijateljski pas Border Collie je izuzetno dobar za aktivne obitelji s i bez djece. Zašto? Border Collie psi su razigrani, pametni, energični, odgovorni, oprezni, uporni i jagivni. Border Collie doista posjeduje neograničenu količinu energije i izdržljivosti, te naprosto oboživaju pseće sportove. Oni zahtijevaju puno, ali i pružaju puno ljubavi i veselja svim članovima obitelji. Na četvrtom mjestu liste nalazi se Jack Russell Terrier. Ova engleska pasmina pasa izbrano je uzgajana za na lisice. Međutim, Jack Russell Terrier poznati po svojoj inteligenciji, energiji te lukavosti. Jack Russell'i su visoko inteligentni psi koji se izuzetno podučavaju s dobro iskusnim trenerima pasa. Zbog toga je plasmina dobro poznata zvijezda u filmskim i televizijskim ulogama. Jack Russell terijeri su neustrašivi, tvrdoglavi, energični, inteligentni, atletski i glasni. Jack Russell dobro je prilagođen aktivnim obiteljima, odlični je trkači partner i preslječić je svakog čovjeka. Oni su odani i druželjubivi, ali i općenito dobri s djecom. Ovo je visoka energična pasmina i najsretnija je u okruženju u kojem je puno redovnih aktivnosti. Slijede top 3 najzaigranije pasmine pasa na svijetu spremni. Na trećem mjestu liste najzaigranijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Engleski Springer Španijel. Ovaj snažan i energičan, ali i prilično inteligentan pas prijateljski je raspoložen iako bi najbolje bilo osigurati mu druženje i trening od samog početka. Odbrani su kao prilično bliski lobački partneri imaju veliku želju biti s ljudima i raditi. Engleski Springer španje psi su srdačni, inteligentni, vedri, aktivni, oprezni i pašljivi. Engleski Springer Spanel je pas koji ubožava mnogo vježbanja bez obzira da li je u pitanju lov, trčanje ili kakav drugi trening. Ipak previše poslastica može dovesti do pretilosti. Kovi inteligentni psi najsretniji su kada rade s ljudima. Mogu biti iznenađujuće dobri čuvari, nudeći glasno lajanje kao alarm i barem neku vrstu zaštite. Dobro se slaže s djecom ako su odrasli s njima. Naravno odrasli u najbolje pse ako su rano socijalizirani i ako ih redovito trenirate. Vole rat na vodi jednako kao i rat na kopnu. Na drugom mjestu liste najzaigranijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Korgi. Korgi su relativno mali psi koji krasi prijateljska i razigrana osobnost ali i tvrdoglavost. Većinam su pozdani i odani psi, međutim različiti su od psa do psa. Korgi psi su prijateljski nastrojeni, razigrani, uporni i hrabri. Neki su vrlo poslušni, dok drugi znao biti malo bahati. Iako općenito Korgi imaju veliku i veselu osobnost. Prilagodljivi su i ako dobiju dnevnu dozu vježbanja održit će im se veseli duh. Korgi i djeca, daju i ne? Iako se možda po njihovom slatkom izgledu i ne bi rekao, većina pasa Korgi ima dominantnu osobnost. Skladni su raditi stvari na svoj način. Kao takvi, mrziće kada i djeca proganjaju. Stoga nije na odme dobro razmisliti ako želite nabaviti Korgija kao kućnog ljubimca. Oni su zabavni i razigrani, a ljubitelj pasa koji se uklapa u Korgijevu osobnosti zasigurno će imati puno priče i avantura koja će podijeliti sa svojim Korgi praditeljem. Jeste li spremni za najzaigranije pse na svijetu? Najzaigraniji psi na svijetu su psi pasmine bokser. Cijeli paket u jednom, to je bokser pas. Ovog divnog psa krase samo osobine poput privršenosti, vjernosti, inteligencije, ali i dobrog izgleda. Iako ponekad malo razigrano blesevi, uvijek su oprezni i hrabri. Bokser je već duže vrijeme među najpopularnijim američkim pasminama pasa, a vrlo je jasno i zašto. Njemački bokser psi su samouvjereni, inteligentni, neustrašivi, energični, hrabri, odani i veseli. Zaštita obitelji je njihov posao. Vrlo su razigrani, ali po prirodi i zaštnički nastrojeni tako da su s djecom odlični. Posao obiteljskog čuvara svačaju poprilično ozbiljno i obitelji ih obožavaju. Bokseri su aktivni i jaki psi te zahtijevaju adekvatno vježbanje. Oni uživaju u izazovima i snažnoj fizičkoj aktivnosti. Ako ste avanturističkog duha, našli ste svog novog prijatelja za trčanje. Ako razmišljate da nabavite psa, a vrlo ste avanturističkog i zaigranog duha, nada se da sam vam pomogao s odabirom. Bez obzira da li je vaš ljubimac vrlo zaigran ili čak nimalo, bitno je da im pružite ljubav i da ste tu za njih kao i oni za vas. Najzaigraniji psi daju puno, ali i zahtijevaju puno, a ako ste uistinu ljubitelj pasa tada vam to neće biti problem, zar ne? A također ako si ljubitelj pasa i životinja još jednom te poznam da se pretplatiš te ostaviš like i komentar kako bi podržao moj strastveni truti rad na dobrobiti životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih, najvećih pasna na pasa na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Ve